Заяву на укладення шлюбу Наталія і Томас подали торік – 21 грудня. Після Томас поїхав до Німеччини, розповідає, повернувся за тиждень до весілля. «По-перше, це 14 лютого. Цей день ми ніколи не забудемо і так довести своє кохання. Просто Томас їздив за мною, де я – там і він. Я поїхала до Польщі – він поїхав за мною. Я приїхала в Україну – він приїхав також». Олександр Рудов зробив своїй коханій пропозицію півроки тому. Каже, весільна церемонія пролетіла за 20 хвилин. В поля двох годин місці вирішили створити крепку весіллю. Именно... Ну, Випала можливість, 14 числа ми маємо зписатися на весілля. Разом із подружям Рудових 14 лютого беруть шлюб у Олександрівському відділі ще 10 пар. Урочиста церемонія у неділю та понеділок коштує 1660 гривень, в робочі дні та суботу – 1501. Також всі охочі сьогодні можуть подати до 20 години вечора і заяву на шлюб та обрати зручний день для реєстрації. За словами начальниці радсу Вікторії Кузьміної, до обіду прийняли 25 заяв. Зокрема, Артем та Тетяна зізнаються – прийшли саме в святку. -день випадково. Ми не прив'язували це до якоїсь дати, так вийшло. Це співпадіння 14 мая. А чому? Ну, просто у нас наступний тиждень весілля друга, тому ми так. так... Прив'язали так, щоб два свята відзначити. Також у Запоріжі діє пілотний проєкт Шлюб за добу пара може подати заяву до одного з організаторів, що надає таку послугу. Повний перелік установ можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції. Зокрема, такі послуги надають в обласній філармонії та у Палаці культури Хортицький. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко Новини на Суспільному. Запоріжжя.